يبارك 80 جنيه ولا 100 جنيه ولا 120 جنيه ولا 30 جنيه بس كله السنه يلا يا حاج عشان جبت الفطار ايه جنيه ايه في جنيه ليه ده احيه انت ايه هسيب لا ثاني يا اه فينو ليه بالظبط مش مرشي يا تعالوا، نحسب انت مع بعض. خلاص ايه ده. اللي. ايه ده. ده. ايه آه فول. فول. طعميه طعمية، حالة. انت الممكن. ايه كمان. يا تجد ايه تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك لازم تكفي من اللي انت بل يا جنوفي ده يا مرحف خطر الرابع اه كده كده يبقى مش واحد حالاتك وخط وحش امك انت ده اللي بقى اللي احنا خاطر لقد تجدت ان جبت ان يا ان أنا ان <تصفيق> <تصفيق>